يوسف فريق زعيم فريق لاراس سيتي آه بمناسبه هذا الفوز الكاسح على نادي نجم آه عفوا الساحل آه 4-0 كنت كنتي سجلتي الهدف الثاني آه آه الهدف الثاني يعني في الشوط الاول اللي هضرنا على المشاركه ديالكم في هذا الدوري وارتفاع ديالكم في المباراه النهائيه اللي تمكنتوا فيها يعني آه كيف شفتوا الفريق المرضيه الفريق ديالكم آه انت باعتبارك عميد ديال الفريق الحمد لله بالنسبه بالنسبه للمقابله ديالنا هذا هو الحمد لله ما صابتش شي واحد المباراه اجواء مزيانه ولس عالم للفريق ديال الفريق ديالهم الحمد لله كان الحمد لله الفوز هذا 4-0 المباراه الاولى الافتتاحيه وكنشكر جميع الدراري ديالي اللي وفارق وجميع الاطر ديالنا وشكرا. نعم ديال الهدف كاين رقم سته اللي هو الهدف الاول بدر بدر بوعبيد. رقم سته؟ آه. نعم والهدف الثالث رقم 14. لا الهدف الثاني ديالي ديالك والهدف الثالث رقم 14 ايوا آه هذا رقم 14 اللي هو اه اسماعيل اسماعيل اسمعي اسمعي, اسمعي, اسمعي. اسمعي. اسمعي, الخرسة. اسمعي الخرسة. والهدف آه الرابع اللي سجله اللاعب صغير اه الادخال الايمن آه البادي الايمن اللي هو ايمن آه ايمن نوين آه ايمن نوينه آه اذا بالنسبه لكم شنو ممكن تقول لنا على السجلات ديالكم اللي انت هو العميل الفريق آه شنو كيفاش الظروف اللي مرت فيها السجلات ديالكم لهذا الدوري هذا نعم، بعام إحنا كم كم فريق باريون هذا المونديال تدور عام سقليبه إحنا كم فريق باري يعني مونتريما و مباريات، بعدنا مشاركة فرق ولا يعني دايما دايما